לעניות דעתנו, התגובה הביוכימית היחידה החשובה ביותר, במיוחד בשבילנו, היא הנשימה הטעית. Cellular Respiration. נשימה טעית. והסיבה שבגלל אנחנו חושבים כך היא כי זו היא הדרך בה אנחנו מפיקים אנרגיה מהאוכל שאנחנו אוכלים, שהוא הדלק שלנו, או אם נרצה לדייק, מהגלוקוז. בסופו של יום, רוב מה שאנחנו אוכלים, או לפחות הפחממות, הופך להיות גלוקוז. בסרטונים הבאים נסביר איך אנחנו מפיקים אנרגיה משומנים וחלבונים, אבל דרך הנשימה תאית, בואו נלך מגלוקוז אל אנרגיה ו... וחמת אוצרים נלווים. אז כדי לדייק יותר נכתוב כאן את התגובה הכימית. אם כך הנוסחה הכימית של גלוקוז היא 6 פחמנים, 12 מימנים ו-6 חמצנים. זוהי הגלוקוז, המולקולה של גלוקוז. אז אם יש מול אחד של הגלוקוז, נכתוב את זה. הנה, הגלוקוז כאן, ואז למול הזה של גלוקוז, אם היו לנו שישה מולים של חמצן מולקולרי מסתובבים מסביב התא, אז אה, טוב, זו הפשטה גדולה מאוד לנשים מהתאית. אתם תוכלו להעריך את זה במשך, ה... במשך הסרטונים הבאים. אתם תראו שאפשר להיכנס עמוק מאוד לאובי הקוראה הזאת, אבל לדעתנו חשוב... קודם כל, לקבל את התמונה הכללית. אז אם ניקח קצת גלוקוז, אם מול אחד של גלוקוז ושישה מול של חמצן, דרך התהליך של נשימת העית, בינתיים נכתוב את זה בקופסה שחורה גדולה, נבחר איזה צבע יפה, הנה. אז זו היא נשימת העית, מאוד מעורבת, אבל כל דבר יכול להיות מעורב אם רוצים להיות מאוד דייקנים. דרך נשימת העית, אנחנו עומדים ליצור שישה מול של פחמן דו-חמצני ו... שישה מול של מים. עכשיו, זה דבר בעל, בעל חשיבות עצומה. אנחנו עומדים ליצור אנרגיה. אנחנו הולכים ליצור פה אנרגיה. וזאת אנרגיה שניתן להשתמש בה לעבודה מועילה. אפשר להשתמש בה כדי לחמם את גופנו, כדי לספק פולסים חשמליים במוח שלנו, או כל אנרגיה מיוחדת שהגוף זקוק לה. אבל זה מספק אנרגיה לא רק לבני אדם, במכניזם הזה של נשימה טעית. כשאנחנו אומרים אנרגיה, אולי תגידו, היי, hey, בסרטון הקודם אמרתם, טוב, אם זה היה האחרון שראיתם, אז אולי ראיתם שאמרנו שה-ATP הוא המטבעות של המערכת הביולוגית, של מערכות ביולוגיות. ואז אתם אולי תגידו, טוב, אז ממה שאנחנו אומרים פה זה נראה היא המטבעה למערכות הביולוגיות. ובעצם במידה מסוימת, שתי התשובות יכולות להיות נכונות. כדי לראות איך שני התהליכים תואמים, הנשימה התאית מייצרת אנרגיה באופן ישיר, והאנרגיה הזאת משמשת כדי לייצר ATP. אם נחלק כאן את כמות האנרגיה של הנשימה התאית, חלק מזה, חלק מזה יהיה חום. זה פשוט מחמם את התא. ואז חלק אחר ימומש. וזה מה שאומרים ספרי הלימוד. ספרי הלימוד אומרים שזה ימומש כ-38 יחידות של ATP. זה יקל על אתה לחבץ שירים, או ליצור אימפולסים עצביים, או כל דבר אחר, לגדול או להתחלק, כל דבר שאתה זקוק לו. אז באמת נשימת העית, להגיד שיוצרת יוצרת אנרגיה, זה קצת לא הוגן. באמת זה התהליך שבו לוקחים גלוקוז ATP, עם חום כתוצר נלווה, אלא שזה טוב שיש חום בסביבה. אנחנו זקוקים למידה סבירה של חום כדי שהתאים שלנו יפעלו נכון. לכן העיקר ללכת מהגלוקוז, ממול אחד של גלוקוז, וספרי הלימוד יספרו לכם, שחולכים אל 38 יחידות של ATP. אלה הם התנאים האידיאליים שבהם נוצר ATP. לפני ש... שנכתב הסרטון הזה, מצאנו שלמעשה האספק של הנשימה התאית תלוי ביעילות של ה... בייילוט של התה. ובapollo לאי משהו בין ו30 ל30 יחידות של ATP. אומנם יש יש עוד לינק גדול ינכן, ונוסה הדאינ אבל בגדול זoi הנשימה התאית. Ee, בסרטונים הבימים אנחנו מחלקות על החלקים המרכיבים שלה, על כל החלקים שמרכיבים אותה. אבל עכשיו נציגו זה לפנכם. אילם החלקים שמרכיבים את הנשימה התאית? החלק נקרא גליקוליזיס. גליקוליזיס. פירושו פירוק של גלוקוז. גליקו הכוונה לגלוקוז. ליזיס פירושה אה, פירוק או, או שווירה. אם נתקלתם ב, בהידרוליזיס, פירוש המילה היה שימוש במין כדי לפרק מולקולה. אז גליקוליזיס פירושה פירוק של גלוקוז. במקרה <מספר> ואתם מעוניינים לדעת את מקור המילה,線 המילה, המילה אה, גלוק בגלוקוז, באה מיוונית, ופרושה מתוק. והגלוקוז אה, באמת מתוק, לשמות של הסוכרים אנחנו נוסיפים את הסיומת עוזה, כלומר המילה היא בעצם סוכר. אולי תחשבו שזו היא מילה מיותרת להגיד סוכר מתוק, אבל יש סוכרים מתוקים בכלל. למשל הסוכר החלב, הלקטוז. אולי הוא קצת מתקתק, אבל כאשר מעקלים לקטוז אפשר להפכו לסוכר מתוק באמת, אם כי מתוק כמו גלוקוז או פרוקטוז או כמו סוכרוז. סוכרוז בכל אופן, אז השלב הראשון בנשימה התאית הוא הגליקוליזיס, פירוק הגלוקוז. מה שזה עושה הוא לפורק מולקולות של, מולקולות של גלוקוז ממולקולות של שישה פחמנים. הוא ממש לוקח את זה מפחמן 6, אז בואו נצייר זה. מולקולה של שישה פחמנים שנראית כך, זו היא מולקולה מעגלית. בואו נראה איך מולקולות הגלוקוז נראית. זהו הגלוקוז כאן, ושימו לב, יש כאן 1, 2, 3, 4, 5, 6 פחמנים. גם את זה הבאנו מויקיפדיה. אז אם תחפשו גלוקוז תוכלו לראות את הדיאגרמה הזאת שם, ואם מתחשק לכם תוכלו לראות את הפרטים. אתם רואים 6 פחמנים ו-6 חמצנים. אחרון, הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ואז כל הדברים הקטנטנים הכחולים האלה הם המימנים. אז זה איך שהגלוקוז בעצם נראה. בתהליך הגליקוליזיס, בעיקרון אתם לוקחים, כאן זה צוייר כמו חוט, אבל תוכלו לדמיין זה כשרשרת, שיש לה חמצנים ומימנים ספוכים עליה, לכל אחד מהפחמנים. הפחמנים הם חוט השדרה, והשדרה הזאת נחלקת לשניים. זה מה שהגליקוליזיס עושה. אז הנה חילקנו את הגלוקוז. הנה, חילקנו אותו, וכל אחד מהדברים האלה. לא ציירנו את כל החומר האחר שמצטרף לזה. כל הדברים האלה קשורים לדברים אחרים, עם חמצנים ומימנים ומה עוד. אבל כל אחד ממולקולות הסדרה של שלושת הפחמנים נקרא פירובת. ועוד נוסיף הרבה פרטים על זה. הגליקוליזיס בעצמו מייצר טוב, הוא זקוק לשני ATP. הוא צריך שני ATP. מידך ומייצר ארבעה ATP. כך ש... אם חושבים על זה, נטו הוא מייצר לנו שני ATP. 4 מינוס 2. נכתוב את זה בצבע אחר אולי. הוא מייצר נטו שני ATP. אם כן, זהו השלב הראשון. הוא יכול להתרחש לגמרי בלי חמצן. יהיה שלם על גליקוליזיס, ואז תוצרי הלוואי עוברים בני המחדש, ואז הם נכנסים למה שנקרא מעגל קרבס, שגם הוא, מייצר, נרק נרשום את זה שנייה, מעגל קראבס, שגם הוא מייצר שני ATP. ואז, וזו היא נקודה מעניינת, יש תהליך נוסף שקורה אחרי מעגל קראבס, אבל אנחנו בתוך התא, וכל דבר מתנגש בכל דבר כל הזמן, אם כי נוטים, בדרך כלל נוטים לחשוב שזה שלב אחרי הגליקוליזיס ומעגל קראבס, ושלב זה דורש חמצן. אז שוב נבהיר, הגליקוליזיס הוא השלב הראשון, והוא אינו זקוק לחמצן. אין צורך בחמצן בשבילו. הוא יכול להתרחש בנוכחות חמצן או בלעדיו. החמצן אינו דרוש. זה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה תהליך אנאירובי. זהו שלב האנאירובי של הנשימה. אולי גם נכתוב את זה, אנאירובי. נכתוב זה כאן. גליקוליזי סיוט והוא אינו זקוק. התהליך הזה אינו זקוק לחמצן. אפשר לומר שהוא תהליך אנאירובי. אולי אתם מכירים תרגילים אירוביים. הרעיון של תרגול אירובי הוא לגרום לכם לנשום אה, עמוק, כי אתם זקוקים להרבה חמצן כדי לבצע תרגיל אה, אירובי. אם כן, אנאירובי פירושו שאין צורך בחמצן. אירובי פירושו שצריך חמצן. אנאירובי זה ההפך מזה. אין צורך בחמצן. טוב, אז גליקוליזיז או תהליך אנאירובי ATP. ואז בא מעגל קראבס. עכשיו יש כאן בעיה מסוימת, שאנחנו נדבר אליה יותר מאוחר, בהרבה פרטים נדבר על זה יותר מאוחר, אבל אז מתקדמים למעגל קראבס שהוא אירובי. זה תהליך אירובי, והוא דורש, דורש חמצן כדי להתקיים. וגם הוא מייצר שני ATP. ואז מגיע החלק שבאמת יכול, יכול בהחלט לבלבל. אבל נכתוב אותו בסדר שהוא נכתב באופן מסורתי. יש משהו שנקרא, אנחנו משתמשים פה ביותר מדי צבעים, משהו שנקרא שרשרת שינוע האלקטרונים. שרשרת שינוע האלקטרונים. והחלק הזה הוא אחראי לייצור המון ATP, משהו כמו 34 ATP. גם התהליך הזה הוא אירובי, הוא דורש חמצן. אתם יכולים לראות... שאם אין חמצן, אם התאים אינם מקבלים מספיק חמצן, אפשר לייצר מעט אנרגיה. אבל זה לא מתקרב אפילו לכמות שאפשר לייצר אם יש חמצן. ולמעשה, אם החמצן הולך ועוזל, התהליך אינו יכול להמשיך, ואז מה שקורה הוא שכמה מתוצרי הלוואי של הגליקוליזיס, במקום שימשיכו להתקדם אל מעגל קרבס ושרשרת שינוי אלקטרונים, שבהם הם צריכים חמצן, במקום זה הם עוברים לתהליך צדדי שנקרא ציסה. ישנם אורגניזמים שתהליך הציסה הזה לוקח את מוצרי הלוואי של הגליקוליזיס ומוביל ישירות לאלכוהול. מכאן בא אלכוהול, זה נקרא אה, ציסה של אלכוהול. ואנחנו מבני אדם, למזלנו, או אולי לחוסר מזלנו, השרירים שלנו אינם מייצרים אלכוהול באופן ישיר. הם אה, מייצרים ציסה של חומצה לקטית. אנחנו עושים צוס, אה, ציסה של חומצה לקטית, נכתוב זה. חומצה לקטית. זה בבני אדם ואולי גם ביונקים אחרים, אבל יצורים כמו שמרים, הם עושים ציסה כהלית. זה מה שקורה כשאין חמצן. הם מציסים לאלכוהול. למעשה זו החומצה לקטית שאם היינו רצים עוד מהר ולא היה מספיק חמצן, השרירים שלנו מתחילים לכאוב כי חומצה לקטית מתחילה להצטבר. אבל זה רק דבר צדדי. אם יש לך מוצען, אז אנחנו יכולים לעבור למעגל קרבס. ניקח את שני ה-ATP שלנו ונעבור אלה שרשרת לשינוי האלקטרונים. היא מייצרת 34 ATP, שהם הרוב של מה שקורה בגליקוליזיס. טוב, אמרנו שזה משהו צדדי, אבל במידה מסוימת זה לא, זה לא צודק, כי בזמן שהחברים האלה עובדים, הם גם מייצרים מולקולות אחרות. הם לא מייצרים אותן לגמרי, אבל מה שהם עושים זה שהם לוקחים... אוי, זה נעשה מסובך כאן, אבל כנראה בהמשך הסדרה של הסרטונים הבאים תהיה לנו אינטואיציה לזה. בשני החלקים של התגובה, גליקוליזיס ומעגל קראבס. אנחנו בו אופן קבוע NAD, נכתוב את זה כך, NAD+, נוסיף מימן ונקבל NADH. זה קורה למעשה למולקולה אחת של גלוקוז. כאשר זה קורה לעשרה NAD, אז 10 NAD+, נעשים NADH, והם אלה שמובילים את שרשרת שינוי אלקטרונים. נדבר על זה יותר וגם על איך זה קורה ומדוע האנרגיה נוצרת, ואיך זאת תגובה מחומצנת, וכל זה, מה מתחמצן, מה מתחזר. רק רציתי לציין אותם לשבח, שהחברים האלה לא רק מייצרים שני ATP בכל אחד מהשלבים האלה, הם גם מייצרים למעשה, מחברים עשרה NADH, שכל אחד מהם מייצר שלושה ATP במצב וידיאלי בשרשרת שינוי אלקטרונים. הם מוסיפים זאת גם למולקולה אחרת FAD, FAD, גם דומה מאוד, והם יוצרים FADH. טוב, כמובן שזה מאוד מסובך, ויהיו לנו סרטונים על זה, אז לא לדאוג. אבל חשוב לזכור שנשימת העית, מה שהיא עושה, הוא שהיא גלוקוז, והורזת מחדש את האנרגיה שבו, והורזת את האנרגיה שלו מחדש, בצורת 38 ATP, לפחות ככה זה בספרי הלימוד, ואם אתם ניגשים לבחינה, זה מספר טוב לכתוב. אם כי להיות שהמספר האמיתי, כמו שאמרנו, יותר קטן. בנוסף לכך, זה גם יוצר חום. למעשה, הרוב הולך ליצירת חום. אבל 38 ATP אלה נוצרים בשלושה שלבים. השלב הראשון גליקוליזיס, שבו הגלוקוז נחלק לשניים. נכון? זה מייצר ATP. אבל הדבר היותר חשוב הוא NADH, שיוכל לשמש יותר מאוחר בשרשרת שינוי האלקטרונים. התוצרים הנלווים של התגובה הזו התחלקו שוב, אפילו יותר, במעגל גרבס וייצרו עוד שני ATP באופן ישיר, שלב זה יוצר הרבה יותר NADH וכל NADH האלו לוקחים חלק בשרשרת שינוי אלקטרונים כדי ליצור המון מטבעות של אנרגיה או את ה-34 ATP.